Absol ini dibawakan khas oleh Sirajul Malaysia. Bakteria adalah sejenis jangkitan yang disebabkan oleh satu bakteria yang diberi nama uh, Corynebacterium diphtheriae. diphteria okay. Jangkitan ini biasanya merebak melalui titisan air penafasan lah, Melalui batuk, melalui hingus Dan apa yang berlaku jika seseorang ini dijangkiti kuman Corynebacterium diphtheriae ini Mereka boleh mendapat jangkitan pada salur penafasan atas Iaitu di mulut dan tekak Yang mana jangkitan ini sangat-sangat serius Kenapa ia serius? Kita bayangkan ambil satu span kita celupkan dengan lendir dan kita sumbat pada orang yang ada Corynebacterium diphtheriae itu akibatnya dia akan menyebabkan kegagalan bernafas dan lendir-lendir itu kemangkuman itu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dan merebak ke satu badan menyebabkan kegagalan jantung dan kegagalan paru-paru seterusnya berakhir dengan kematian okey disebabkan itulah kenapa penyakit difteria ini sangat ditakuti dan penyakit ini sebenarnya dah lama dah sangat-sangat terkawal di Malaysia ini. Cuma sejak 2016 kita tengok eh tiba-tiba penyakit ni jadi lebih banyak daripada biasa Kenapa? Sebab wujudnya golongan yang menolak vaksin Difteria ini boleh dicegah melalui imunisasi ataupun vaksin yang diberi setiap 2 bulan, 3 bulan, bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 18 bulan. Dia diberi oleh uh, dalam vaksin lima serangkai yang kita panggil sebagai DTaP, DTap dan juga IPV Hib. DTaP, D untuk difteria, T tetanus dan AP adalah aksesori pertasis. Dan vaksin-vaksin ini diberi untuk mencegah daripada jangkitan penyakitnya serius seperti mana kita bincangkan adalah difteria. Okey tetapi disebabkan wujudnya golongan yang menolak vaksin akibatnya Wabak ini mula menulah kembali Okey, Dia berjangkit melalui titisan uh, air dekat hidung Ataupun titisan batuk Dan kalau katakan kena pada mereka yang tidak menerima vaksin Dalam masa satu minggu mereka akan dijangkiti kuman ini Dan timbul tanda-tanda seperti sakit tekak, demam yang tinggi Dan seterusnya menyebabkan uh, sekatan pada salur pernafasan atas Dan akibatnya boleh menyebabkan kematian Rawatan untuk difteria ini menelan belanja yang tinggi kerana apa kebanyakan kes difteria terutama pada mereka yang tidak menerima imunisasi perlu dimasukkan ke dalam ICU, intensive care unit dan rawatan pada intensive care unit ini meneram lanjian tinggi juga kerana perlunya kita berikan antitoksin. Antitoksin meneram belanja ratus-ratus hingga keribuan ringgit untuk satu vial dan untuk satu pesakit perlu lebih daripada satu vial untuk rawatan dia Malah ada pesakit yang dah diberi antitoksin dah diberi rawatan ICU masih lagi tidak boleh diselamatkan dan ...akhir dengan kematian. Okey disebabkan itu Kementerian Kesihatan Malaysia memandang serius wabak difteria ini dan menggalakkan semua orang untuk menerima vaksin yang termasuk dalam jadual imunisasi kebangsaan ini tetapi bezanya adalah dari segi ketahanan badan. Umum kita faham orang dewasa ketahanan badannya adalah lebih kuat berbanding kanak-kanak. Disebabkan itu kita tengok kalau dijangki difteria kanak-kanak akan lebih mudah meninggal dunia berbanding orang dewasa. Dan orang dewasa kalau katakan dia dijangkiti kuman Ditahu untuk mendapatkan rawatan awal dan ditahu untuk tidak keluar rumah tidak menyebarkan penyakit pada orang lain kalau batuk pun tutup mulut. Tetapi kanak-kanak dia tak ada refleks sebegitu. Dia tak tahu lagi bahaya jangkitan. Dia tak tahu macam mana nak menangani jangkitan. Akibatnya mereka ini lebih terdedah kepada komplikasi dan kematian. Begitu juga kalau kita tengok daripada sejarah vaksinasi pada zaman-zaman dahulu orang-orang dewasa yang sekarang dia dewasa waktu dia kecil dia mungkin telah menerima uh, suntikan untuk vaksin difteria ini dan telah uh, develop anti terhadap jangkitan ini dan bila katakan mereka terkena jangkitan ini antibodi yang sedia ada itu boleh mencegah daripada komplikasi yang teruk berlainan pula daripada kanak-kanak yang tak menerima vaksin sama ada menolak ataupun tak sempat sebab belum cukup umur lagi mereka ini tak ada imuniti langsung kalau kena jangkitan mereka umpama satu negara yang tak ada pertahanan langsung sekejap saja negara itu akan ditawan Capsul Tali. Di khas oleh Sirajan Malaysia.